Ніжність і ласка, моя мила матуся, З трепетом завжди до тебе горнуся, святом найкращим тебе я вітаю, Усього найліпшого в світі бажаю. Зичу здоров'я, усмішок і щастя, Усе, що бажаєш, хай завжди удасться, Багато енергії, сил, позитиву, Емоцій приємних і віри у диво, Хай в домі завжди буде затишно й світло, Хай врода твоя трояндою квітне. Спасибі, матусю, за мудрість тепло, Підтримку постійну, турботу й добро. Я дякую Богу, що ти моя ненька, Живи довго й щасливо, матуся рідненька.